حکایت ہے ایک بندہ گنہ گار کوئی نیک عمل نہیں وہ مرنے سے پہلے نا اپنی بیوی کو یہ وصیت کر کے گیا کہ جب یہ میرا بچہ جو اس دنیا میں آنے والا ہے جب یہ بڑا ہو جائے جب یہ بولنے کے قابل ہو جائے تو ایک مہربانی کرنا کہ اس کو نا مدرسے میں کار حساب کے حوالے کر کے آنا اور ان کو کہنا کہ اس کو اس کو قرآن مسجد قرآن مجید کی تعلیم دے تو اس کی شریک حیات نے بالکل ویسے کہ وصیت تھی ایک ہی بچہ باپ دنیا سے چلا گیا بچہ بولنے کے قابل ہوا زبان بولنے کے لائق ہوئی تو وہ مسجد میں چھوڑ کے آئی اور قاری صاحب کو بولا کہ قاری صاحب اس کے ابا کی خواہش تھی کہ میرا بچہ جو ہے وہ قرآن مجید کا طالب بنے یہ مدرسے کا طالب علم کو ان کی یہ خواہش تھی تو آپ مہربانی فرمائی اس کو قرآن مجید کی تعلیم دے دیں جیسے آج ہوتا ہے کوئی بھی آ تو ہم تو پڑھا دیتے ہیں تو قاری صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے آپ اس کو بٹھا دیں اب وہ پہلا دن تھا بچہ قاری صاحب کے پاس گیا قاری صاحب نے بولا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا دن تھا بچے جب بولنا سیکھتے ہیں عموماً توتلی زبان ہوتی ہے بڑی میٹھی زبان اب ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتا ہے کوئی حاد نہیں ہے لیکن رب تعالیٰ ستّر ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے کبھی اس جملے پہ غور کیا کہ ستّر ماؤں سے زیادہ پتہ نہیں کتنا ماؤں جتنا پیار کرتا ہے کم از کم ستّر مائیں زیادہ کی تو مقدار ہی کوئی نہیں بتائی گئی تو وہ رب جب سنتا ہے کہ میرا میرا میرا بندہ چھوٹا سا بچہ ہے طوطلی زبان ہے اس نے اپنی توتلی سی زبان میں میرا نام لیا اور مجھے رحمان اور رحیم کہا تو پھر رب طالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے فرشتوں اس کا والد جو ہے جو عذاب قبر میں مبتلا ہے اس کو اٹھاؤ جنت لباس پہناؤ اس کو جنت کا داخلہ دے دو فرشتے پوچھیں گے بار تعالیٰ یہ کیسے اس کا تو کوئی ایسا عمل ہی نہیں کہ جس وجہ سے اس کو جنت کا داخلہ ملے تو ربط فرمائے گا فرشتوں کو کہ اے فرشتوں مجھے مجھے حیا آتی ہے اس بات سے کہ اس کا بیٹا زمین پر بیٹھ کر مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہو اور میں اس کے باپ کو عذاب قبر میں مبتلا رکھوں لہٰذا اٹھاؤ اس کو اور جنت کا داخلہ دے دو کیونکہ اس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہو آپ <تصح> بتائیں <تصح> کہیں یہ بات تو نہیں ہوئی کہ کوئی انگلش پڑھنے والا تھا اس کے ماں باپ کی بخشش ہو گئی دین کا طالب علم تھا جس کو آج ہم نے ویلیو کوئی نہیں دی جس کو آج ہم نے سمجھا کچھ نہیں یہی دین یہ دین کے طالب علم